Gaur egun, kriptomonetak oso modan jarri diren zerbait dira eta duten energia erabilenagatik oso kritikatuak dira. Kritika horiek erabiltzen duten protokoloaren energia gastuengatik dira. Orain arte erabiliden den protokolo ezagunenetako batean, Proof-of-Worken transakzio bat egiten denean, transakzio hori egiaztatu berrte sarean konektuta dauden ordenagailu gehieten. Kontua da, arazo matematiko baten Gertendira edo soluzioa urtitzea dela egiaztatzeko modua. Beraz, sareko ordena gehienak, ekuazio horiek askatzera joaten dira, kontsumoa asko izan. Baina, bal dago alternatibarik, alternatiba ezagunenetako bat, proof of stake delakoa da. Proof of work dituen eskala eta ingurugiroa arazoak saiesteko sortu. Proof of stakeen, sareko erabiltzaile gehienek, egiaztatu beharrean transakzio bakoitza, eneko kopuruko multzuak egiten dira, bloke edo transakzio hori egiaztatza. Implementazien arabera aldakorra da, baina gehienetan, zenbat eta txampon gehiago izan, edo sarean konektaduta denbora gehiago izan, aukera gehiago izango dute, multzo horietan sartzeko. Proof of Staken gainera, Kriptomonetarren champon minimo ateruki berdore erabiltzaileak sarean konektatuta egoteko. Hau guztia ikusita, nolako ezberrintasuna dago Proof Work eta Proof of Stakeen artean. Ikerketa batzuen ondorioz, Bitcoinaren energia kontsumoa Proof Work erabiltzen duen moneta 120tera haut orduko dela ikusi da urte batean. Hori herrialde hartein batzuen poppurarekin alderatu daiteke, adibidez Argentina edo Ukraini. Eta prufo besteken kasuan gutsego arabera kalkuluen arabera hirurogeiz megabat orduko kontsumoa dela urteko ikusi da. Pattetik bestera di milioiko aldea egon.